Allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas verksamhet är grundlagsskyddad. Den rättigheten kallas offentlighetsprincipen. Det finns inget krav på att du måste vara svensk medborgare för att utöva din rätt till insyn. Vi har alla rätt att ta del av allmänna handlingar så länge det inte omfattas av sekretess. Sekretess innebär alltså en begränsning av insynsrätten och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Det finns tre grundläggande kriterier för att en handling ska anses som allmän och för att offentlighetsprincipen ska gälla. Första kriteriet är att det ska röra sig om en handling. En handling är allt som på något sätt kan bära information, oavsett om det är på papper, digitalt eller i annan form. Det kan till exempel vara papperspost, e-post, sms, röstmeddelanden, bilder och filmer, ljudklipp, inlägg på sociala medier eller uppgifter registrerade i ett verksamhetssystem. Andra kriteriet är att handlingen ska vara förvarad hos en myndighet. Det tredje är att handlingen ska vara inkommen eller upprättad. Det är innehållet som bestämmer om handlingen är allmän, inte den som skapat handlingen. Förvarad innebär att handlingen måste vara tillgänglig för myndigheten. Det innebär att handlingen måste finnas i myndighetens lokaler. En handling som är utlånad eller förvaras hemma hos en anställd anses också som förvarad hos myndigheten. Om en anställd kan logga in på en webbtjänst eller en extern databas så räknas informationen även där som förvarad hos myndigheten. En handling anses inkommen när den lämnats in till myndighetens lokaler. Den kan också överräckas personligen till en anställd eller en förtroendevald. Inkomna digitala handlingar kan vara alla typer av digital information. Till exempel e-post, e-tjänster eller sociala medier. Exempel på sociala medier kan vara chattfunktioner, online-mötesplatser, bloggar eller diskussionsforum. Innehållet på digital lagringsmedia som skickats med vanlig post räknas också som handling. Att en handling är upprättad innebär att den har framställts eller utarbetats på myndigheten. En handling anses upprättad när den har fått sin slutliga utformning. Det kan till exempel vara när handlingen har expedierats, publicerats eller justerats. Justerad innebär att ett protokoll godkänns och skrivits under av utsedda justerare. Register och förteckningar som förs löpande anses som upprättade, även om registret är helt automatiskt, som till exempel en loggfil i ett verksamhetssystem. Däremot är inte den information som verksamhetssystemet hanterar, det vill säga systemets innehåll, alltid allmänna handlingar. Tjänsteanteckningar förda vid telefonsamtal eller sms-konversationer räknas som upprättade när det registrerats. Alla handlingar i ett avslutat ärende anses som upprättade. Information på webbplatser eller sociala medier anses åtkomlig för myndigheten även om det bara är en anställd som har tillgång till informationen. Det är viktigt att det tydligt framgår i inlägg eller bloggar om det gjorts i tjänsten eller privat. Kommunikation som sker på myndighetens uppdrag eller har godkänts av myndigheten blir allmänna handlingar. Myndigheten måste ha en möjlighet att bilda sig en uppfattning och ta ställning i frågor innan uppgifter blir offentliga. Utkast, koncept och förslag till beslut anses normalt sett inte som allmänna handlingar. Handlingar som skickas inom en myndighet anses inte som expedierade och är därför inte allmänna av det skälet. Minnesanteckningar blir bara allmänna handlingar om de arkiveras och ska inte blandas ihop med mötesanteckningar som alltid blir allmänna handlingar. Privat kommunikation till en tjänsteperson eller politiker är inte en allmän handling. Men det räcker med att kommunikationen är en angelägenhet för myndigheten för att det ska bli en allmän handling.